Музыка Žiroký jarek nemôžem preskočiť, Poď, milá, pomôž, Lávečku preložiť. Lávečku preložiť, Zdreva z prekového, Zeruši, mám milášec za paložného. Lávečku preložiť, Zdreva z prekového, Zeruši, mám milášec za paložného. Povia, aké úmysly, moja už na mňa nemýšli. Bilice, pivice, ja to vás te krícem, tak še ja to kačký zajcem. Bilice pivice, ja to vás te krícem, tak še spejčareje.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 Až v mestovku rúdzi do cimbala zahraj mi cikán do bíleho rána. Do bíleho rána, až slunečko více, až moja mamička sa ma po mne príde. Do bíleho rána, až slunečko více, až moja mámka sa ma po mne príde. Manga!